Новий формат – сцена на сцені. Так театрали прагнули створити ефект присутності. Тобто межа між глядачем та актором умовна, говорить директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун. «Глядач, коли залаштунки мріяв потрапити, а тут є така можливість прийти подивитися, Тому, але, на жаль, якщо буде повітряна тривога, тут ми вимушені припиняти виставу і спускатися до нульового поверху». Аби не припиняти вистави під час повітряних тривог, влітку 2022 року в театрі облаштували сцену укриття. Це такий шелтер, локація, яка забезпечується під час повітряних тривог, люди знаходяться в укритті, в безпечному місці. Акторка Ольга Сторожук, яка працює в театрі з липня, говорить, для неї це формат незвичний. Більш тонко психологічно тепер відчуваємо. Бо зараз, коли вже місто настало прифронтовим, трішки психологічно люди розслабилися, вже не такі напруження. А до цього відчувався цей стрес, відчувалася напруга. За час повномасштабного вторгнення актори Миколаївського національного академічно українського театру зіграли чотири вистави на великій сцені і вісім на малій. Квартал ми закінчили. Перевиконавши плани, ну в цей період, взагалі, це казати дуже важко і трудно, і ми, ну, нам хотілося, щоб ми все-таки вийшли на ті показники, які нам доводять. Але вийшли і перевиконали от, на більше на 40 вистав. Керівник літературно-драматургічної частини Богдан Головченко говорить, в акторів була відпустка в червні 2022 року, а вже з липня грали вистави. В липні, як я сказав, був Тартюф, в червні ставили Трофальдіну із Берегаму, і в серпні, в вересні вже ставили квітку цисок. Культура дійсно сьогодні може надихати, підтримувати, зберігати дух і дарувати якесь натхнення і на щоденну справу, і на захист країни. Колективи обох театрів від початку повномасштабного вторгнення не припиняли роботу. Ставили вистави для військових, волонтерів, миколаївців та внутрішньо переміщених осіб. Дехто з персоналу театрів виїжджали за кордон задля безпеки дітей. Втім, зараз повертаються до Миколаєва, розповіли в адміністрації театрів. Ніна Булах, Юрій Руденко, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаїв.